I'm <laughs> بفتح في جروح على صورنا انا بجري واروح بالعد واصرخ وببوح عيشة فاني دايما احلى ايام عشتها لما كنت نجنبها كل يوم باشتالها ليتوا يعود يوما كلنا بفتح بحب حد كلام بشوف المكان وبحس بحس الدم في بحر الالام ما بين اللي بعمله كل ما بمشي بشوارع زمان بحس اني تايه في المكان حضنك وحشني كان كله عمان نفسي اشوفك مره ثانيه عشتي لحظه السينما افتح في جروح على صورنا انا بجري واروح من ادوى صروف وببوح عايشه في بالي دايما احلى ايام عشتها لما كنت انا جنبها كل يوم بشتاقها ليتوا العوده يوما تيجي في بالساعات ايامنا دي باقت داير ورا قلبي مات ببقى احكي عني اكتر فراق هو صعب البديل خليكي انت فاكره اني مانيش مثيل طلعتي بحجه نصيب وروحي كنت فاكرك مني هشتي رزق السنين قلبيكي كان كله حنين خليكي ميت وحزين شادر God